Χαϊ καθεμέραν πράξεϊς μέρος των δεύτερων. 1. Πονέω. Εργάζδομαι. 2. Θεάωμαι την τελεόρασιν. 3. Κιουβερνάω το αυτοκιήνετον. Οχέωμαι το αυτοκιήνετοε. 4. Αγοράζδο. 5. Αποπλύνω τα σκεουε. Hex. Εν ta τα χιμάτια. Hepτά. Εκ δουομαί τα χιμάτια. Από τα χιμάτια. Εννέα. Ραπτο. Ακέομαί. Δέκα. Χεραφίς. Χένδεκα. Το νέμα. δώδεκα. Καθαρίζω.